Ну, це один з таких також чинників, от такого неконтрольованого обігу зброї. Ворог використовує можливості свої в тилу. Тобто, і є і диверсійні загрози, і розвідувальна робота. Жоден з них не залишився непокараним. Тобто, зв'язок з тимчасово окупованими територіями нині є? Вдається трохи фіксувати, так, злочини і фіксувати Звісно, звернення. звісно, ранок з цього починається, день тим... Тим закінчується ця евакуація дітей з прифронтових громад. Пане Артеме, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Вже минув майже рік повномасштабної війни, вже навіть трохи більше року від початку вторгнення Росії на територію України. Як змінився рівень злочинності на території нашої області? Якщо проаналізувати, ну, мабуть, трудно порівнювати, тому що більша частина, на жаль, поки що в окупації знаходиться. Але якщо брати безпосередньо місто Запоріжжя, то ми бачимо, що завдяки превентивним заходам, які проводить поліція, це і патрулювання міста, ви бачите, збільшено кількість нарядів щодня на наших вулицях, це і система блокпостів, то на сьогоднішній день майже в два рази, Ну, окремий від майнових злочинів, вони знизились. Це, я маю на увазі, за квартирні крадіжки, крадіжки загалом. Ну, і якщо брати такі вуличні злочини, наприклад, розбійних нападів в цьому році у нас на території міста не скоєно. Пограбувань скоєно. Я не хочу вдаватись в багато цифр, але, ну, щоб було зрозуміло, то в чотири рази менше, ніж в минулому році за два місяці. Тому можна відмітити, що саме рівень злочинності, він значно знизився, окрім, наприклад, шахрайств. На, на жаль, під час війни чомусь... Таких осіб, які на цьому наживаються, їх побільшало. І ну, тут, по-перше, ми всі такі факти реєструємо, і за цим дуже жорсткий контроль, для того, щоб ми могли на це адекватно реагувати, розслідувати і надавати допомогу громадянам. Крім цього... У зв'язку з чим побільшала кількість таких злочинів, це те, що на території міста Запоріжжя переїхали з окупованих територій дуже багато громадян. Ну і інколи буває таке, що злочини відносно військових, тобто під приводом продажу військової амуніції там, або якихось автівок, такі також, на жаль, трапляються. Тому завдяки цьому таких злочинів побільшило. Але і розкриваємо, ми їх також в рази більше на сьогоднішній день, тому що вони стоять на контролі. І також ми намагаємось приділяти значну увагу це вилученню зброї, Ну, тому що там, де йде, коли йде війна, і там, де регіони, які найближчені до лінії фронту, звісно, завжди так було, що вони більш насичені витоком зброї, і щодня ми цьому приділяємо увагу і вилучаємо також користуючись нагодою я хочу звернутися також до мешканців міста до наших громадян що якщо є зброя яка не облікована яка не потрібна то я наполягаю на тому що її потрібно здати да були певні моменти на початку вторгнення коли було потрібно коли влада роздавала зброю і звісно ми всі дякуємо тим громадянам, які побоялись, не побоялись і долучились. але на сьогоднішній день всі, хто хочуть боронити, всі, хто можуть боронити, вони знаходяться в силах оборони нашої країни. І тільки у них повинна бути ця зброя. Це по-перше. По-друге, є неподинокі факти, коли ця зброя, яка не облікована, вона приносить просто-напросто біду в сім'ї, тому вона не потрібна я звертаюся в тому, що кожен громадянин може прийти в найближчий відділ поліції і добровольно її здати. А чи фіксуєте випадки продажу зброї? Так, спочатку цього року карним розшуком задокументовано два таких випадки на території нашого, саме нашого регіону і постійно ми проводимо таку роботу. Ну, це один з таких, також чинників от, такого неконтрольованого обігу зброї. Пане Артеме, ви зазначили також, що від початку повномасштабної війни додалися обов'язки, зокрема, стало більше патрулів, ми їх бачимо на вулицях. Які, власне, ще обов'язки додалися і як змінилася робота поліцейських? Наші е е спецпідрозділи, ГОНП в Запорізькій області, вони виконують бойові завда завдання на передовій разом з військовими. Крім того, на підрозділи поліції покладені контрдиверсійні заходи, які ми проводимо і разом зі Службою безпеки України і наші оперативні підрозділи, звісно, їх проводять і самостійно. Також, як я вже зазначив, це система блокпостів, тобто це – Елементи і контрдиверсійної нашої роботи, і також недопущення витоку із регіону зброї в більш е, е, мирні областя. Це недопущення трафіку наркотичних засобів як на територію регіону. То ось такі перевірки, зокрема на блокпостах під час повномасштабної війни, вони необхідні в першу чергу для забезпечення безпеки? Звісно, звісно, ми ж розуміємо, і під час будь-якої війни, крім війни на передовій, на фронті, ворог використовує можливості свої в тилу. Тобто і є і диверсійні загрози, і розвідувальна робота, всі ми бачимо і відчуваємо на собі, коли ці, прильот, прильоти, да, ракет, то, тому попередує якась агентурна робота ворога. І це попередження і недопущення цьому є саме робота поліції. Ну і крім. Того, що вже зазначив, це безпосереднє документування злочинів, як е, країни-агресора е, під час обстрілів. Тобто, ну, наші слідчі щодня в Оріхов, Гуляйполі Степногірську, е, скажімо так, ранок починається з огляду місць обстрілів, документування. Е, ну і після цього ці кримінальні провадження вже передаються до Служби безпеки України. Також це виявлення документування колаборантів. Разом зі Службою безпеки збираємо наш принцип такий, що жод, жодний персонаж і жодний їх вчинник не повинні залишитись необлікованими. По-перше, це збір доказів, по-друге, це повідомлення про підозру, ну і заочне засудження, або вже, якщо є можливість, фактичне затримання таких е зрадників. Тому що я завжди кажу, що е ворог і е військові окупанта – це одна складова, коли їх примусили і направили воювати, а зовсім інша складова – це зрадники, це ще більш... Е опасно і це те на що ми повинні ну як поліція бути заточені це саме щоб жоден з них не залишився непокараним крім того що люди можуть повідомити по 102 для того ну для зручності ми розробили ще інтернет ну тобто в телеграмі ватсапі люди закупованої території там де немає українського зв'язку немає наших сот вони можуть за допомогою інтернету, месенджерів, повідомляти не тільки про колаборантів, а навіть ну, про, про будь-який злочин, який ми також реєструємо. Все, що відбувається на окупованій території, ми також не залишаємо поза увагою. Кожен злочин, навіть загальнокримінальний, це не обов'язково може бути військовий злочин, а навіть і загальнокримінальний, ми обліковуємо і Ну, наскільки це можливо, намагаємося розслідувати. Поки що тут, але коли ми будемо, прийде деокупація, коли ми повернемо свої території, тим кримінальним провадженням було, буде також надано хід. Тобто зв'язок з тимчасово окупованими територіями нині є? Вдається трохи фіксувати злочини і фіксувати Звісно, звернення. Звісно, родичі повідомляють і про викрадення людей, коли їх затримують, окупаційна влада і про вбивства, які там відбуваються також ми все це реєструємо розслідуємо. Найбільше яких повідомлень надходить з тимчасово окупованих територій? З якими зверненнями люди дзвонять або пишуть? Ну, мабуть, це саме про викрадення людей, коли їх доставляють лишають свободи Десь ув'язнюють, це, це по-перше. По-друге, дуже багато звернень щодо е, незаконних золодінь автотранспортом, тобто, так, е, від, як мовити, віджимають автівки е, охотничу зброю, мисли, мисливську зброю, е, яку також нібито ну, вилучають. Знаємо також і про випадки, коли окупанти незаконно викрадають дітей, вивозять їх на інші окуповані території або на територію Росії. Чи такі виклики надходять до поліції, чи люди скаржаться і чи вдається розслідувати їх? Скажімо так, ну, на сьогоднішній день у нас три кримінальних провадження відкриті щодо примусового вивозу дітей на окуповану територію. Але ми ж розуміємо, що певна кількість злочинів, і не певна, а навіть... Мабуть, найбільша кількість таких злочинів, вона відкриється тільки після деокупації, тому що люди бояться, люди, людей вводять в оману для того, щоб десь перемістити на територію Російської Федерації. Тому от, саме це буде під час деокупації. Ми до цього готуємося, готуємо наших слідчих, вони проходять відповідні зараз навчання, як зі слідчого управління, так і територіальні, ну, тобто, це злочини, в, яких, в розслідуванні яких є специфіка. І, звісно, раніше слідчі Запоріжжя не стикалися з такими злочинами, тому ми відправляємо їх на навчання. Вже от перша група зараз знаходиться, повинна ну, невдовзі закінчити, повернутися. Ці докази, які будуть вони збирати, вони будуть представлені в ГАГу для міжнародних судів. Ну і злочини, які потрібно буде розслідувати на деокупованих територіях. Ми ж бачимо Харківську область, бачимо… Херсонську область бачимо місто Ліман Донецької області, де окуповані, це і ексгумація, це і огляди катівень, місць ув'язнення. Тому там є нюанси під час документування і збирання доказів по таким злочинам. А якщо, наприклад, населення отримує травми, травмувалося внаслідок обстрілу або їхній родич був вбитий внаслідок обстрілу окупантам? Чи можуть вони звертатися і чи також виїжджаєте на ті території, де є зараз мога на такі злочини? Ну, звісно, це також є нашим обов'язком, скажімо так, фіксування і вся ця інформація, вона надходить безпосередньо до органів поліції. Ми проводимо огляди, евакуацію загиблих. Поранених, ну, якщо є можливість медики або військові, якщо немає можливість, то самі безпосередньо поліцейські дуже часто що вивозять вже в безпечну зону поранених і передають вже в лікарню. Тобто, це також буде вважатися категорією злочинів, які вчинюють окупанти, і Звісно, вони також так. за це будуть містити? Звісно, ми порушуємо кримінальне провадження і направляємо проводимо розслідування і передаємо до слідчих підрозділів служби безпеки України. З рахуванням того, що нині бачимо ситуацію, що окупант продовжує обстрілювати територію Запорізької області, зокрема по енергетиці, чи готові поліцейські до блекауту, якщо такий трапиться, і як будете діяти? Повністю готові, звісно, всі варіанти в нас пропрацьовані. Це навіть, якщо там, може, перші місяці да, там, думали, як спрацювати, як бути, які алгоритми дій, то на сьогоднішній день ну, навіть все це відлажено, і кожен знає, що і як йому робити. Кожен на своєму маршруті патрулювання, кожен керівник – підрозділів поліції, він знає, що йому робити, які вказівки надавати, куди відправляти, з ким йому комунікувати. Ну і, звісно, там, автономні істочники електроенергії, мобільного зв'язку, ну все це у нас вже відпрацьовано, тобто цей досвід уже такий проработаний. З урахуванням того, що від початку повномасштабної війни триває комендантська година і е, в певний період доби люди не можуть пересуватися. Чи, е, скажімо так, почастішали злочини саме самовчинені під час комендантської години і як щодо випадків домашнього насильства? Ну, під час комендантської години на сьогодні був, бувають е, крадіжки, але дуже-дуже рідко От, е, вже мажуть. Ну, майже кілька тижнів, я зараз навіть не можу вспомнити, ну, але, але бувають таке, можуть десь в контейнер торговий, або там кіоск якийсь, щось поцупити, не без цього. Ну, але кількість таких злочинів, вона дуже-дуже невелика. Більш за все, в нічний час це… Такі побутові конфлікти, якісь там бійки між сусідями відбуваються, тобто тіл, ну, тілесні ушкодження можуть, можуть бути, або там на ґрунті розпивання спиртного десь там не порозумілися. Оце, ну, так, такі злочини більш за все реєструємо і на, на них реагуємо. Ну, і в цьому ж контексті щодо домашнього насильства, ну, на жаль, я не можу сказати, що кількість таких фактів, Знизилась, ну, але, але якщо за минулий рік було за 22-й 2200 таких фактів зареєстровано, десь половина з них підтвердилась і 950 осіб, вони були притягнуті до адміністративної відповідальності. І з Травня місяця минулого року у нас на території міста Запоріжжя почали діяти три групи спеціалізовані: це фахівці, які саме, саме вони заточені під цю роботу з роботою ну, з такими сім'ями, так звані групи Паліна. Вони підготовлені як психологи, вони підготовлені як от, юристи, вони знають комунікацію з і органами влади, які опікуються цією ситуацією. Ну, але, на жаль, може, я це питання вже наприкінці минулого року підіймав, можливо, це пов'язано з тим, що все ж таки за цими правопорушеннями Інколи суди е, накладають штрафи. Е, я все ж таки наполягаю, і ми пропрацьовували в судах це питання, щоб давали адміністративний арешт. Тому що е, інколи відбувається, ну це таке трохи... Е, коли жінка викликає, що чоловік да, десь там е, гоняє, підіймає руку, е, Складається адміністративний протокол, а потім в суді на цю ж родину, ну, це ж родина, у них бюджет один, і ще й приходить штраф. Оце, я вважаю, не дуже ефективно. Коли він там 3-5 діб посидить, скажімо так, за свій вчинок, там, я думаю, це буде більш впливово, ну, запам'ятається. З вже того досвіду роботи, маю на увазі, під час повномасштабної війни, який маєте, на що б зараз хотілося звернути увагу? З врахуванням того, що ми живемо в прифронтовому місті. Ну, перш за все, що бентежить, що про це от ранок з цього починається, день тим, тим закінчується. Це евакуація дітей з прифронтових громад. На сьогоднішній день... У нас близько 950 сімей, які Степногірська, Оріхівська, Гуляйпольські громади, 957 родин, в яких мешкають близько 1500 дітей. І от кожного дня зараз створені спеціалізовані групи у нас поліцейські, які по цим населеним пунктам щодня працюють і намагаються... Переконати батьків виїхати, ну разом всі ці питання, причому що вони пропрацьовані з ладою, тобто люди не їдуть в нікуди. Ми показуємо. Що влада запропонувала, які умови, які ну, яке, там, питання, що та, це теплі приміщення, тобто що там є інтернет, можна навчатися. Ну, але, на жаль, дуже-дуже і дуже повільно ці ті процеси йдуть, ну, але кожного дня ми все ж таки намагаємося, там одну, дві, три родини вивести, коли більш сильніші обстріли да, відразу ж. Потім деякі родини такі, що повертаються, бачимо, вже вони в селі знову там. От, ну, але щодня от, все ж таки ми працюємо, працюємо і працюємо над цим питанням. Пане Артема, я вам дякую за розмову. Віримо у швидку деокупацію всіх територій, аби злочинів було якомога менше і аби всі окупанти зазнали свого покарання. Віримо в Збройні сили України. Обов'язково так і буде і обов'язково ми переможемо і повернемося на свої території.